ام العروس جات هنوها وغنوا لها عذب الالحان مؤسسة بيت اه لكل جديد وحصري لطلب الزفه كامله ورشوا لها ورد وريحاني ورشوا لها وارد ام العروس يا تهنوها وانو لها عذب الالحاني ام العروس يا تهنوها وانو لها عذب الالحاني بعد قلبه قوم حيوها وارجع لها يا مرحبا واهلا عيدوها بم العروس نور الأعياني نوير اللي لغلقاها الحفل يشرق ويزداني الحفل يشرق ويزداني بنت الفخر حيطر ياها شيخه ومن ناس لشيخاني أعلى على تذكر وتتباها بربعها طول أزماني الشيخ الوطم حمد <تصفيق> لطيب, بنت بنت جلواني جلواني لطيب والجود عنواني، لطيب والجود عنواني الله الله من لابتن تكسر اعداها، من العلم أزبن الجاني، امجادهم لا ما تحصاها، قذلة شانها شاني، وغلا عروسه أفرح فيها مؤسسة بنت الخلف مؤسسة مبروك بابيات قفاني رواق الراهي يوصفوها حلاها وزين رطاني، حلاها وزين رطاني، وابخصها وصفاها وابخاها عقلت واخلاق انساني، يسعدها ربي بدنياها دايم على بر الازماني، يسعدها ربي على مزاجك